Bide honetan ikusiko du nola kendu atzeko planoa e, irudi bati. E, horretarako egingo dudana da irudi honen gainean beste eskema hau e, beste irudia hau jarri eta ondoren eskema honi irudi honi kenduko dio e, atzeko fondo txuria. Hori egiteko atzeko irudia irikiko dut eh jimpekin ondoren haren gainean e, jarriko dut geruza bezala bigarren erudia iriki geruza giza bigarren erudia Eta ingo dut pitin bat desplazatu eta, eta eskalatua ondituko dut pitin bat e, bigarren irudio hau. eskalatuko dut. Eta orain ingo dut da bigarren irudio e, fondo fondotxuriak endu. Horretarako menuan ingo dut digeruza eta e, gardentasuna eta gehitu alfakanala ala esbadaukan, nila egin janeukan eta ondoren autatuko dut bigarren e, irudiaren fondotxuria horreterako koloren bidez autatzeko tresna hartuko dut eta xuriaren gainean klikatuko dut, honek egin du E, iludionen txria hautatu Ttxuri hori kentzeko inut e, ditatu eta ebaki ebakiko du hautatuta dagoen txria hauttak eta marka kentzeko osango diotz hautta ettzeko sebes eta irudia pres dago